او سی, سی جمہوریت اور اسلام دا فرق دسنا اور عجیب گل یہ اس کتاب لکھی گئی تے ہر مدرسے وچ موجود آ شرح مسلم غلام رسول سعیدی مول غلام رسول سعیدی شرح مسلم اے پنجمی جہودیا ہار گھر دے اندر موجود کراچی آرے مولی غلام رسول صحیح دی تے صفحہ نمبر سات دے ہوتے انوان پایا ہے موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق وہ بول نہیں جے جی میں اس نے فرق پڑھ سنانا تے آخر دے اندر توانے توانو پہلی بارا ازالت الخفاہ دے بچوں سی سنتا ایک گل سناواں گا علی مشکل سٹا گا جا مرضی مڑ کوئی اٹھ کے کسے گل نو تھوڑا جا چونڈی بھی پا وی رد کرنا بھی جی رہا اتنے چونڈی بھی نہیں پی سک بولنے نہیں ادھر ویخو مول غلام رسول سعیدی سعیدی لکھ رہا ہے چھ فرق ہیں اسلامی ریاست اور مغربی جمہوریت میں پہلا فرق مغربی جمہوریت میں عبارت پڑھ رہا ہوں مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جبکہ جب اسلام میں اقتدار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے میں اپنی گل نہیں کہہ رہا جی تی سال جو میں بیان ہے پاسے رکھ کے ہوں اگلے گھر کی گل کٹ کے کیا رکھنا مغربی جمہوریت میں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اقتدار انعد ہے جبکہ اسلام میں اقتدار اللہ کا ہے سربراہ مملکت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرنے کا مجاد ہے بس تو ہے کی مطلب بڑھیا اب اوٹھا والے پاس ہے اقتدار حاکمیت عوام, دی عوام دی جدھر بہتے آنگے وہی ہوئے گی اسلام آخر نہیں حاقی اللہ دی حامیت عوام دی حاقیت اللہ کی یہ کہوام ان شرکت نہیں بننا یہ کفرت نہیں بننا جب مان لو جب مان لو ہاں اے اوام تم ہی حاکم ہو خدا نہیں تم ہی ہو خدا نہیں تم ہی ہو اگر تسی، تسی اگر فیصلہ کر دو خدا کے بھاگے خلاف بھی ہوگی تو منوں گے کیونکہ تم تم اصل طاقت ہو اصل حاکمیت تمہاری ہے اقتدار والا تمہارا ہے خدا کا نہیں غلام رسول سعید مسلم پہ لکھنا ہے, لکھلا ہے اور اے نظریہ اے سوچ شرک دے نہیں, ہونی کفر دے نہیں ہونی اور اے اگر اپنائی جائے تو سا دی آ جائے گا کہ نہیں جرک اپنایا شرک اپنایا شرک کیتا تو اسلام تو آپ آیا نمبر ایک قائم رہنا اس پہ دوسرا نمبر مغربی جمہوریت میں قانون وضع کرنے کی اتارٹی اور معیار اکثریت ہے اور اسلام میں معیار حق ہے یہ وہ لکھا ہے جس کا فیصلہ امام اور مستند علماء کتاب سنت اجماع اور اقوال مستحدین کی روشنی میں کریں گے وہ حق ہے لہذا قانون وہی ہونا ہے جڑا حق ہونا ہے یہ نہیں دیکھنا اکثریت کیا کہتی ہے یہ دوسرا نمبر تیسرے نمبر پہ فرق کیا بتا رہا ہے مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلہ کی بنا پر سربراہ مملکت کو معزول کیا جا سکتا ہے اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وہ اسلام پر قائم ہے <تصفيق> مطلب <تصفيق> مطلب پھر <تصفيق> مطلب سمجھا دینا توجہ وہی زبان چی سمجھانا دے لڑا تھوڑی جی اپنی بھی لڑا لانا بول دو وہ کی دسنا چاہتا ہے وہ کہ خلاف ہو اتر جائے گا اسلام خلاف کہ جب تک وہ اتو میں گل کر لینا وہ ذرا ہونا تے پھر موضوع ہے نا تے موضوع ہے اصل نے تخصس کی بھائی سنگھی کدی غور کیا جی پانچ سال کا جڑا وارا بج ہے کہ پنجا سال نمک کڈیا اگر کسی کوئی ثابت کرے قرآن چو نکلے آئے, کوئی ثابت کرے حدیث تو نکلے آئے, کوئی صحابہ تو ثابت کرے کوئی اہل بیت تو ثابت کرے کوئی ماما تو ثابت کرے کوئی بزرگاں ثابت کرے کوئی عقل تو ثابت کرے میرا نک واڑ اسلام ہے کوئی کو نہیں بجیا کر کے اسلام اندر مدت خلافت کوئی معین کیتی نہیں گئی اکبر نے دو سال کچھ مہینے حکومت کی زندہ رہ رہا گمرہ حضرت فاروق آلم نے دس سال کچھ مہینے کیتی کی زندہ رہ رہا گمرہ حضرت اس معنی بنی بارہ سال کچھ مہینے زندہ ز حکومت کرتے رہے مولا علی نے چار سال کچھ مہینے جنا حاکم زندہ رہ حکومت کرتے رہے حضرت حسن پاک نے چھ مہینے اپنے آپ کے معاویہ پاک نے سپرد کی تھی حضرت معاویہ بھی سال خلافت دے بھی سال عمارت چالیس سال وہ سنگیا کبھی سوچا ہی जा साल दारी कि आईए पर क्यों सोचिए अखा वेखण कान सुने मूं चखे नक सुगे जिसम महसूस करे तत्ता ठंडा फिर सोचा पैदा हो کی مطلب ہاس جی ہوا مصروف شر بیچاری کنکا دے موسم سے مصروف ہوتی ہے انشا یہ تھریشر ہے ساری ہاں جی اک نال بھی اکی کرنی ہے نک بھی نیکی کرنی ہما وقت مصروف ہے سو سوچیے ہوا سے خمسہ کے مجرم بیٹھے ہیں وہ اپنا نیکو کار ہا سے خمسہ کے نیکو کار بیٹھے ہیں تو کیوں ہمیں سوچنے لازم کا لازم اور بار بار سو... سو... فکر کرنے کا کوئی موقع ملے خیر اللہ دے سام بگیاڑ ہوئے کٹے انہیں آخر یار گل سرو آ بکری چارنیاں بھی ہیں کھانیاں بھی ہیں چارنیاں بھی ہیں کھانیاں بھی چارنیا اس واسطے نے جنا کے مر پھر کھانا کنو ہے لیا چاریاں بھی ہے میں کراں گا دوسرے بیٹھے انہیں آخیا لتاں بھی وٹ پے ایڈا بھی تمام خان پلے کرنا توجا لا کدھر جائیے اخیر گیا پانچ سال تو رہا لڑا نہ لڑو نہیں تو بکریا ہی مہربانی میں بگیڑا گل کروں گیا خیال رہ گیا تو گستاخ بن جاؤ گے تی ہاں ادھر ویخ کھوتا سی کھوتا پیاٹا کانڈ کے پیاخم بن گیا سریکی چلتے چاہیے لاگا پی گیا کھوتے نو کانڈ سے لاگا پی گیا باہر چک چک ہاں جی سچی پیار کھوتا ہی لگ جان تیرا کھانا خراب ہوتا نوا کا پہ مٹو رنگ پہ سختی نسال نا ریسال ن تکی نی نو ہر پانچ سال نوارا سمجھ آئے امرا سکھال رہے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سکالر ہے لیکچر دیں گے ہاں جی لیکچر دے رہے کے سپرد کرو گڑا پووی خدا دا کھوتے کانڈکا کے سپرد کریے یہ امانت ہے کہ میں تو سن و گڑا پووی بھی خدا دا تینو تین سال واسطے کوئی آیت لبھی تینو پنجہ سال کوئی نبی دی حدیث لبھی تین پنجا سال کوئی صحفی لبے انتواد مانا تالیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں کو بدل دیتے ہیں کس درجہ بنے فکیحان حرم بے توفیق نار تکویر نار سال نا لو دیا تو شکوان کرے آزادی آزادی پر لیکن ظلم کرو کفر تالت نہو سدن کی شریعت ثابت نہ کرو کلا میں کلا میں چوتھا نمبر جمہوری طریقہ انتخاب میں عہدہ کو منتخب کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہر کسو ناقش ووٹ کس دینے کا حق ہے جبکہ دینے کا حق ہے ہر کسو ناقص کس کو ووٹ دینے کا حق ہے جبکہ اسلام میں یہ حق صرف ہر باب عقد کو حاصل ہے اور الحمدللہ للہ ناچیز کی تقریرا مچ یہ جملے عام لبنگے پانچ نمبر جمہوری طریقہ انتخاب میں وہ تھا کہ امیدوار کے لیے کوئی معیار نہیں اسلام میں معیار ہوتا ہے چھٹے نمبر پر یہ بھی تو میرے گلام سنیا ہے کہ مغربی جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں امیدوار اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے کنویسنگ لینا کر مطلب کنویسنگ دا؟ اچھا ووٹ میں اس کے لیے کنوینسنگ کرتا ہے توجہ مگر جمہوریت کے طریقہ انتخاب میں امیدوار اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے پیسہ لاندہ ہے بڑا کچھ کردہ ہے منصب ہاں جی جبکہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے اور اینے اور اینے آکھیا کہ اگے وہ حدیث آ رہی ہے جتھے میں کلام کراں اور واقعی بخاری مسلم دی حدیث ہے نبی سونے دے کول دو شخص آئے عرب جی دی سونیا رب نے جڑی شاہد دتی او دے وچ سانوئی دے حضور فرماندے نے منہ مبارک پھیر کے فرماندے نے جڑا سا دے کول منگدا ہے اساں اونوں نہیں دیندے جا بادشاہ منگے ایسا تو سوچے گا خیر یہ رازا بولے نہیں اڈ گئی اسلام میں اسلام کی حکومت میں جو شامل ہوتا ہے وہ دینے کے لیے آتا ہے لینے کے لیے نہیں آتا ہے لینڈ لینڈ کا کچھ खिदमत करना है ते है, खिदमत लेनी है तो भला हो गए बहुजो नहीं फरमाई ता करके सिद्धी की अकबर सोना अपने तन दे, ने कपड़ कफन गवाड़ा कीता है पसंद कीता फरमाया محمل پاک بندے املا نے ہے کپڑیاں نہیں بچا تو کفن نہیں بچا عملہ بچا ہے کفن نہیں بچاؤنا کفن نہیں بچاؤ املا نے بچا ہے میں میرے پرانے بھی دفن کر دو کفن جا وہ تھانپے کسی ہزور امتی نو دے دوں دس وہ جفن بھی نہیں لیں کفن بھی نہیں لین ات لین گے جنا کفن لینا وہ کی لین آنگ جقس والا کر کے منگا لے کروڑا لا کے آتے کتنے پیا کف کف لا لو لو لا لو ایکاتا جی ونڈی تیرو پتا نہیں وہ بول کفن مردیہ جیڑا طلب کرے وہ لیا جیڑا پیسہ لا کے پیاؤں محمد پاک دی شریعت کہ اتنا ہی نہیں اتے دین آنا لہٰذا جو مانگے حضور فرماتے ہم اس کو دے نہیں समझ आई है तवजो है अच्छा अच्छा एक गल है जी सा को कह रहेगा जिसल ओनू गल अपनी इन सौ जाए जिमें सुसरी सौदीए سپ سونگ گیا ہے، سا اتلا اتار رہ جان ہوں گل گوٹو بے لکھا لی سا اتلا, اتلا اتار صرف گل پہچنی چاہیے توجہ ہے ادھر ویخ شالی گنا پہلی باری سنا اب بولو نا سال نا کلندر لاہوری مفتی فضرا میں چیشتی سا ازالت الخفا انخلافت الخلفاء امام خجت السلام شاہ ولی محدود صفا نمبر اکی فارسی فارسی کتاب اصل دا سفا نمبر اکی وہی قول مرتدا بدتری کے ظاہر شد ہم پیش اہل سنت و جماعت و ہم پیش شیعہ در منهج البلاغ مذکور ان هذا الامر لم يكن نصرته ولا خزلانه بكثرۃ ولا قلا وهو دين الله الذي اظهر وجنبه الذي وجنبه الذي عز حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعظ معوذ من الله حيث قال قال وعد اللہ, اللہ فرمانگ سا دی اللہ فرمان دین ایدی مدد کسرت نہیں کسرت نہیں مت کو آ جلد جلد قلیل ہو ہو گیا دلیل ہو جاوے گا مت کو آ ہو گئے ہو عزت پا جاوے گا شالی فرما دے نہیں اللہ کا تین اس رب دی مدد نہ ہی دی مدد کے نال ہی آنا کتب خانے چانز شیر منہ چ نکل گیا پرسوں گی پڑھدیا سامنے آئیے گل جو میرے منہ دیشہ سکار سرکار زبان شریف پہلو آ گئی تو سرکار زبان شریف نے فرمایا نا شان بنتی کثرت کسرت مت سوتی کو آخو بہتے تے اسلام آئے گا نہ یہ آنکھوں کے تھوڑے ہولیل ہو جائے گا بدرج تھوڑے سن تو عزت کیوں بنی بہت جیتے ہو رہے شالی نے فرمایا نال نہرت نئی نہ وعدہ تسی دین دی کرو اللہ مدد آ جانی تسی دین پورا کرو تسی دی کرو گل لج نبھا دینے کا تاجدار پھر ویگ اسلام آ کہ نہیں معلوم ہوا شالی دسیا ووٹا دی کسرت والی لانت نالے کا تلک ہی نہیں ہے اللہ دی ہے اب بول جی میں گل کرنا ممتاز قادری دی قربانی نہ اسلام دی شان بڑی ہے کہ نہیں بنی دا یہ مطلب ہے ہر پاس اس نے شور پا دتا ہے بنی پنجا لکھ بندہ جنازہ پیا پڑھا ممتاز کادری قربانی بنی سر سال بڑی ستر سال ووٹ لڑی رہے نے شان نہیں بڑی ایک قربانی امرو سوچو ہے کہ آنا پیا میں ایک ممتاز قادری دی قربانی نال شان بنی تے سر سال الیکشن نال نہیں بنی معلوم ہوا میرا علی سونے تیری گل زبان شریف دی واقعی کرامتی واقعی تے جی میں کھاں تے پھر میں کلہ نہیں میرے پیچھے شال ہی سرکار دے فرمان دی فوج جا شر مسلمان پہلی گل سنائی آخری تھے پیسے لا گے پیسے لا کے طلبگار بن کے آتے نبی سلام طلب رکھنی طلب رکھنی ہن تھبو پاسے رکھنے ایتھے کسرت دی لوڑ نہ دولت کی لوڑ نفر چا نفر نہ چا نہ خرچی فقط دی گا ہے داد الشی <س hoban> فقط دی گار ہے الک شد کی ہے یارو الکشن کی ہے یارو بک بک پرانی حوالے ٹوک دنیا جہاں قیامت تک کسی پٹیچن بھی نہم ہے تو میں انہوں آخا گا ایک خرا آ گیا ہے جشتی ہمارا منشور اتنا ہے ہمارا منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے عزت نبی پر غیرت نبی پر شریعت نبی پر لا گو جمان سنو آو نئی کہاں للکار للکار جب تک صورت چاند رہے گا تنگ کریں جد نہیں کدو آؤ گے میں گیا سر سان جی زلیل سات سات وار ترنے دے تو مطالبے کر کے کھنیچنی تل آخنا بیر کھٹے ہیں ہوں اگلی بار ہی سی اصل کام نہیں کرتے سونے نے فرمایا یورتا رو من ہوئے حضور نے فرمایا ایسا کام نہ کرنا جس پر معذرت کرنی پڑے بے وقوف جا کے لایا اگلے آخیا کیوں نہیں آئے میں جناب جد جڑا موضوع میں لا رہا اگر سنو گے نا جڑے شریک ہوئے آخنا ہے سر توڑکے رہے ہو جڑا بندہ سر کوئی علاج نہیں ہوتا گل شرح کی شرح جڑی یہ تکڑی یہ ہے سمجھ نہیں لگ میں دوسری طرف ان کے ساتھ ووٹ الیکشن کرنا توجہ میری گلتے بے وقوف نال میری کوئی گل نہیں دوسری طرف یہ کہنا جا سمجھو گرو نال چیلیاں تھی ادھر ویکو میں گل کا کرنا ایک طرف کہنا وہ گستاخے رسول ہے <laughs> دوسری طرف ان کے ساتھ الیکشن پر آمادہ ہونا اس کا یہ مطلب ہے صاف کیا گستاخ تمہیں جینے کا حق نہیں اسلام گستاخ کو جینے کا حق نہیں دیتا جب جینے کا حق نہیں دیتا تو حکومت کا کیسے دے گا لیکن جب کوئی الیکشن پہ آمادہ ہوتا ہے کسی گستاخ کے ساتھ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے گئے گستاخ تجھے جینے کا بھی حق حاصل ہے تجھے 5 سال حکومت کرنے کا بھی حق حاصل ہے تمہیں 5 سال تک گستاخیاں کرنے کا بھی حق حاصل ہے لیکن الیکشن میں جیتنے کی شرط کے ساتھ اگر تو جیت جائے تو پھر کر جی بھی صحیح پانچ سال حکومت بھی کر گستاخیاں بھی کر, گستاخیاں بھی کر میں پوچھنا جیڑا گستاخ نی دا حق دے وہ خود گستاخ بن جا سال حق گستاخی دا بھی مننے جین دا بھی مننے حکومت دا بھی مننے ہوں وہ دس کس درجے دا گستاخ ہونا دوسری بات ممتاز قادری نے شیطان تاثیر کو قتل کیا ہے یا اس کے ساتھ الیکشن لڑا ہے کی کام کیتا انہیں قتل کیتا ہے جی انہیں قتل کی قتل کرنا سہی ساڈا الیکشن لڑنا حرام جی سڈا الیکشن لڑنا سہی وہ قتل کرنا حرام جدو لڑائی لڑائی قتل تو بغیر ہل موجود ہے ہل موجود ہے الیکشن دے گستاخر حل موجود ہے پھر لڑیا کیوں جڑائی حل پھر اشن کی سکتا ہے میں اسے ڈرامے تو حیران یہ تھی ڈرامہ کھیڈیا جا رہا ہے جمہوریت اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی نہیں لڑائی نہیں جی بوٹوں نے جہاد ختم کیا لڑائی نہیں وہ دنیا ووٹ لو نال فیصلے کرو بوٹا نال ووٹن تو لڑائی حرام لڑائیاں لڑائی نال لڑائی تو ووٹ حرام ایک ایسی تو رکی چال ہے ممتاز کادری کیوں نہیں شیطان شایدان تیز کھلو جا اگلے الیکشن آؤ کے میں تیرے لڑ کے کھ نہیں تو ماریا جائے گا تیرا کھڑا گا او میں پوچھنا وا جے ممتاز نے تلوار بخائی ہے انہیں سبق پڑھایا شہید ورگیاں وہ بے وقوف ہو گستا خیر رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا گستا رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا بھائی نہ شریعت نو ہاتھ لاؤ نہ سانو سانڑو جتھے مرضی لڑو جنہ مرضی لڑو اثا نہیں ڈاک لڑو لڑ کے مرو جو مرضی کرو اصا نہیں ڈاکے لیکن نہ شریعت نو بدنام کرو یہ نہ اس کے ساتھ شریعت آئے گی اور یہ بھی نہ کہو کہ جنت کی پرچی ہے اگر الیکشن جنت کی پرچی ہو تو ستر سال ساری جنت نو لینا ستر سال پچھے گلی ڈنڈے خڈتے رہے نہیں ہوئے اسان ویکھ لیا جن جنت پیچھا لب گئی اصا یہ بھی ویک لیا اسلام کیا ستر سال جنہیں آیا نا تو میں لکھ دینا اگر ووٹ نکل افسوس مہربانی نبی شریعت بدن نہ کرو جو مرضی کرنا شخص گیا جا کے قصبہ گجرات تقریر تو پہلے آخر میں حافظ قرآن بھی ہوں میں اقبالیات کا بھی حافظ ہوں نہ گردانوں کا بھی حافظ ہوں میں نے وہاں پر ہی جا کر کہا میرا جلسہ سی تے کیا بہلی ہو نہ میں قرآن دا حافظ ہاں نہ اقبالیات دا کا حافظ ہاں نہ میں نہ سر دا سرو ہاں میں صرف دین نمجنا مسکین اقبال کی قبر جا کے اقبال آ وہ دنیا تین کن متعارف کرایا آخر ایک ٹولا آیا تو میں پڑھیا جز و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا خلندر جز و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فکی شہر خاروں ہے لغت حجازی کا نات نا ہو جانا ہو جانا ہو رہے نبی شریت اور اللہ جدو دین کے جاننے والی سان سننے والے کا بھی نہیں جان سکتا میں اگر نبی شریعت روح آخیا نا میں گستاخوں کے ساتھ الیکشن لڑنا در حقیقت گستاخوں کو جینے کا حق ان گستاخوں کو گستاخی کرنے کا حق اور ان گستاخوں حکومت کرنے کا حق ماننا ہے اور گستاخوں کو جینے حکومت کرنے اور گستاخی کرنے کا حق دینا چاہے شرط نال بھی تو خود گستاخی ادا کو اس کا کوئی مائی پوری دنیا قسم خدا دیتا جواب دے دے نا میں الیکشن لڑوں گا اور یہ ہے جدو میں بیمان فوج دا مطلب بئیمانا ٹولہ سہ پائے انہیں آل جا رہے میں کسی منے کنور گل ہی میں لگی کسے بھی کمینے نو سر چڑھا لے لگ جانے نہیں رحم تسا آخنا یہ ہل گیا پکا دظور سدکا دین چکی آپ اور میں ازما کے ویکیا میں ازما کے ویکیا باقی تھوڑی جی گل ادھر ادھر کی کرو نا بدر و استاد نج ہو گیا نہیں فکیر کسم خدا دی کر کے نا وی گل نہیں کسی بھی بےمان شیتان کلو جو بڑے بول مکنے پیسہ بھی ود یار مکالا ملیے میری لگتی ملتی منہ پیڑے لفظ نور میں گل کر گیا اجالے کی میں کر میں اجالا کی ملے جا جگ پیا مل یہ نور میں نہیں دعا کرو مدینے اللہ سونا مسلمان ہزور دے کول سی ٹھیک ہوا بس یہ شیران دیا سفارشاں نے نہیں روڑ ملتان شریف اللہ کل دن میں اپنے مخصوص مخصوص ایک موجود اعلان پرسوں اتوار رحیم یار خان لگنے وہ ہے شان خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھم پہلی وارہی شان بیان کرنی ہونا بھی پہلی وارہی انشاءاللہ کلام خاجہ وہ تھے پھر اپنے رنگٹ سنا ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی محبوب درصد کے معافی عطا فرماوے دوست مارچ مہد استاد کی پلا بہت خطاب بورے والا کالونی ہوئے گا وی مارچ بادماد شاہ بورے والا استاد کی پہلا بہت کر سکتا کتاب بادمہ دشاہ بارہ مارچ بارہ مارچ بارہ مارچ دن ایک بجے اٹھائی سکس آر ڈہراواد روڈ اروناباد استادیر محترم کا بیان ہے ایک بجے تو لے